Діти двом по п'ять та одній три лишилися вдома без нагляду. Батько був на роботі, а мати пішла до сестри. Ймовірно, гралися сірниками, говорить батько дівчат Юрій. Пічки, якщо були, то десь на горі. Як достали діти, я не знаю. Ну, тут був брат у жінки. Чийсь брат теж встав і пішов за, за жінкою. Людмила Сімоненко збиралася йти до магазину, коли відчула запах диму. Піднявши голову, побачила, що з сусіднього будинку йде дим. Я бігом туди, калідор не закритий. До дверей двері закриті, заперті і ручки немає. Оцеї ручки немає. Я не знаю, в мене починає пекти пати. Я, я якось смикала ножа, по-моєму, хай вже не добре не п... Ну, вирвала я ті двері. Бачу, дитинча одне меншеньке. Лежить так, отак. Отак от, лежить. Я до нього, як тряпочка. Я схватила, винесла та стоїть під вікном. Забрала. А цю не можу знайти далеко. Давай вийшла і пішла туди. Ну, туди в хату. Бачу, воно лежить, ось тако. Я його взяла, воно взагалі ніяке було. Людмила поклала дітей на ковдру, повернула на бік та прочистила їм ніздрі. Переконавшись, що діти дихають, викликала швидку. Про свій вчинок говорить, спрацював материнський інстинкт. Просто я злякалася, взагалі тоді не зображала добре, що я робила, як я робила. Я знала, що там троє малих дітей, от три-чотири роки. Я не знаю, я взагалі удивляюся, як я могла двері витягнути в відкрити. Чорні стіни та стеля згоріли ліжко та іграшки. Такий вигляд нині має домівка родини. Пожежу загасили рятувальники 21-ї частини. Горіли меблі, речі домашнього вжитку, дивани, ліжка. Сильне задимлення викликали горіння речей домашнього вжитку, пластмасових, там побутові речі. Також багато диму виходить при горінні матрасу. Жінка, яка проводила рятування дітей, вважала себе на надзвичайний ризик. Дітей доставили до Новоодеської районної лікарні для надання першої невідкладної допомоги. Дітки були доставлені днім, в крайньо тяжкому стані. Доставлені вони в даний момент у обласну дитячу лікарню, реанімаційне відділення. Ми зробили своєчасну всю невідкладну допомогу, що потребується. Внутрів'яні крапельниці, під наглядом під наглядом дитячого лікаря все, що вона назначала, все було зроблено вовремя. У Миколаїві, в якій лікарні, не знаю. Двом трошки краще, а одну в Ну, не всі в реанімації, але ну, одну і хуже, ніж двом. Закоптілися. Матраз загрів, так, да, учадник. Станом на 20 серпня діти перебувають у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні. Стан здоров'я стабільний. «Діти проходять курс лікування барокамерою. Стан дітей хороший з позитивною динамікою». Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.